Руслан Семененко – батько двох дітей. Каже, в його родині на грип хворіють не часто. Раніше, коли ми ну, не розуміли, чи це грип, чи це ковід, ну, можливо, один раз на рік, можливо, один раз на два роки, можливо, на три. Лікарка-педіатриня Наталія Наглій говорить, у своїх пацієнтів грип в цьому сезоні не виявляла. Інфекція грип вона розпочинається з високої або надвисокої температури яка чаще триває декілька днів, ну, в середньому до 4-5 днів, і вона дуже важко збивається жарознижуючим препаратом. Лікарка додає, грип має спільні симптоми з ковідом. Висока температура, яка триває декілька днів, яка важко збивається в дітей або збивається, знову піднімається те що в спину. Ну, явища інтоксикації, кашель. Лікарка-епідеміологиня Хмельницького обласного центру профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер говорить, 60% хворих на гострі респіраторні вірусні захворювання хворі на COVID-19. Загалом в області на ГРВ хворіє 11469 тисяч осіб. Серед них ріновірус, респіраторно-синцитіальний, аденовірус, коронавіруси і інші. Проте вірусу грипу серед них немає, каже Лариса Калінер. Можливо, як, як конкуренція між вірусом грипом і, і коронавірусом, може і таке бути, може він його задавив. Всі важкі випадки гострих респіраторних інфекцій роздивляються як підозра на COVID-19, тому вони всі проходять тестування на ПЛР. В області кожен лікувальний заклад організовує лікування гострих респіраторних захворювань окрім COVID-19, говорить директор Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Олександр Завроцький. Перша зустріч пацієнта відбувається в первинній ланці, де сімейний лікар оглядає його, ставить йому діагноз і приймає рішення щодо подальшої тактики лікування. Не всі, в кого погіршується самопочуття, потребують госпіталізації. За словами лікарки-епідеміологині Хмельницького обласного центру профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я України Лариси Калінер, в минулому році на грип перехворіло 1600 осіб. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.